يلي لو نمشي انا وانتي تحت الشتاة راح تكون النوتة و السماء على الارض قاها ما راح اوقف قينا الا اذا النوتة طلعت عن نطاها بتلاقي الكلام كلها بس هبا يا ويل ويل هم ليلي راح بدون موسيقى لا كابيلا براسي لا تقول لك امون <تصفيق> عالمي بدون النوت بنقتل بالطريقة بس النوت بتعطي للراب الكمونة مونة بوقع بس ما برمي حالي انا ما بعت عشان تضلي شاري قلبي جوا كا وانا دا النوبليس الجا والمشهد نهاري فكل اللي مبيت لتحاولي تحاولي دي لو بدك روح احكيلي بيه ما كل نودة ما بتفرق الجروح بيه فهميني بوضوح من عندك تزيدي الايجو بتلاقي من عندي الصرع مطروح قلبي قلبي بقال بيدو ليركات يدقب هداوله هي صراعي صراعي صراعي بيدو ليركات البيت اللي فيه مش محتاجي المكياج من برا حطي كل من جوا و تنسيش من سلاح بكارم كارم. انتي بلدي عشان اتعامل معها بدي الأونروا يا حوا ما بتلقط مع اني تفاحة عالم نص العربي بيحكي حب حوب نص الغربي بيحكي هب هوب وين صوب مشاعر افكار حياتي رح تحكي لي فيها كليك بوم, بوم لا يعني اذا اعطيتك كره علي تلعبي يا بنت الناس انا ابن إيه شارع وشايفك بملعبي كنت الحكم بدركك تفوزي لحد ما تتعبي واذا غلطتي يا غبيه كنت اشر لهم باصبعي ما حطيتهم رأي وراي تشوفي حالك علي وانا حاطك بعيني بقلبي براسي تطلبي احرك الغيوم تا ترتاحي بالفي بالحم قلبك طري وبالفي قلبك قاسي معادلة الغم هم بدون حم او حم بدون هم هيك لبينا الملكة ملكة معادلة السم هم بدون دم او دم بدون هم يا صاحبة انت جلبي جلبي قلبي صراعي صراعي صراعي كات اللي قلبي قلبي قلبي بدو يعيدو يدق كا قلبي صرعي صرعي لي كانت دهو اللهي سرعي اللي فيه اللي فيه شو تي عبالك؟ اقتل جوز حكولي بحرق الجمعة عشانك، لا تروحي بخيالك ابن شارع اللي قبالك، يا غبيه جوزها البجم خواتهم نصهم يكونوا مكانك، لابسه جاكيتي وانت عامله حرب بارده، مش عارف لمين بدك تثبت انك قادره، بترمي حالك بنص القرف وانت شارده، طب طبيعي اني اغطي سيدي عشان اطولك وارده. اعرف ما رح تتقبلي بدون ما اضرب مندلي القص انا مش الاصمعي لا احكي ليتلي كنتي مزاجي لصورتي تتعكري لان الشيطان في نظرك فالجنه اللي عندك مش الي اذا بدك نبعد تكريني احكيلك باي باي عشان العصره راح اعملك كمان هاي فاي انا مش من الهاي هاي يا لاي لاي يا ليريكا ليريكا ليريكاي قلبي قلبي قلبي بدو ليريكا حتى يدق صرعي صرعي صرع بيدو ليركاتي ده البيت اللي فيه قلبي قلبي قلبي